يعنى كل مدخراتك فى مصر بقت ورق بطلو هرج بطلوا هرج بقى بطلوا هرج بطلوا هرج بقى سكر ابيض بالنسبه لي دلوقتي بقى ايه حاجه يعني لو رايح ما مك... فيش يشربه من غير سكر خالص او ربع معلقه إيه اللي هو يا دوب ربع تخيل من خمس معالق بقول لك ده في المره انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد حلو مش هيزيد كلمة 20 جنيه مش هتحصل ومش هيوصل 25 ومش... واليوتيوب لا ينسى ومش هيوصل 30 خالص بطلوا هاري بطلوا هاري بقى